وآخر يقول هل الملكان منكر ونكير يسألان النبي عليه الصلاة والسلام في قبره كما يسألان غيره الرسول أخبر أن كل نيه يسأل عن جبه وعن دينه وعن نبيه ولا عن نفسه الله. <تصفيق> الله وعدنا <تصفيق>